A tökéletesség az eredmény legnagyobb ellensége. Folyamatosan tanulunk, hogy tökéletesek legyünk, de elmarad az aktivitás. Nektek van olyan ismerősötök, aki folyamatosan csak a tökéletességre törekszik, el nem kezdi az aktivitást addig, amíg meg nem tanul mindent lépésről lépésre. Én az elmúlt több mint tíz éves tapasztalatom alapján mondhatom, hogy ez leginkább kifogás az embereknél. Valamit nem mernek elkezdeni, valamiben nem mernek belevágni, és azzal takaróznak, hogy még ez a tudásom hiányzik, az a tudásom hiányzik, még ezt kell megtanulnom, és még azt kell megtanulnom. Viszont soha a büdös életben nem fogják elkezdeni azt a vállalkozást, azt az üzletet, és annak az ötletnek a megvalósítását, amit eredetileg szerettek volna. Lehet, hogy sokkal jobban fogják tudni, mint te. Viszont egy biztos... Te jóval eredményesebb leszel attól, hogyha beleteszed az aktivitást. Tehát az aktivitásnak és annak a szintjének jóval magasabbnak kell lennie, mint a tökéletességre való törekvés. És miért fontos az, hogy ne legyünk tökéletesek? Mert senki sem tökéletes. És azzal, hogyha a tökéletességre törekszünk, soha nem tudjuk duplikálni azt az eredményt, amit mi szeretnénk elérni. Mert nem fogunk soha ugyanolyan embert találni, mint amilyenek mi vagyunk. Az embereket a hibáikkal kell elfogadni, és a hiányosságaikkal. És azzal, hogy van hiányosságunk, az azt jelenti, hogy lehetőségünk van tanulni másoktól. Mások szokásaiból, mások tapasztalataiból. És az üzletépítésnek, a építésnek nagyon fontos eleme az egyszerűség, és a duplikáció. Hogyha másolható az a tudás, az a folyamat, az a munkafolyamat, amit te végzel, akkor kiadhatod a kezedből az egyes munkafolyamatokat, munkarészeket, ezáltal több idővel fogsz te is rendelkezni, és megadod a lehetőségét annak, hogy sokkal nagyobb eredményed legyen. Nagyon sok olyan ismerősöm van, akin látom azt, hogy életük végéig dolgozni fognak. Azért, mert nem merik kiadni a kezükből a feladatokat. És azért, mert ők tökéletesen, a saját világukban tökéletesen szeretnék ezt megvalósítani. Viszont egy a baj, hogy az az aktivitás, ami az eredményhez szükséges, az mindig elmarad. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltál, Gergics Dani voltam. Ha tetszett a mai videó, akkor lájkolj, kövess, kommentelj, iratkozz fel, és inspirálod velem legközelebb is.